90-річчя Ігор Олешчук святкує з рідними та друзями. Про свою юність згадує так. Пам'ятаю польську окупацію, пам'ятаю першу більшовицьку окупацію, німецьку окупацію. Ну і добре пам'ятаю боротьбу УНУПА проти більшовицької влади в 44-му році. Ну і, ви знаєте, вся наша молодь, творча молодь, яка була начитана, яка походила з цікавих сімей, майже всі входили, допомагали підпіллі. У підпіллі були його брати та сестри, розповідає Ігор Олещук. Підлітком він вступив в ОУН, мав псевдогрушка. Його завданням було писати звіти, за це його й заарештували. Про свій вибір, каже, не шкодує. Я вважаю, що в той час інакше не можна було. Боролися всі, на моїх очах, в своєму селі семеро двоєрідних братів і сестер сиділи в Криївках і боролися. Одна застрілилася в Криївці, одна відсиділа тюрму. Розумієте, я вже про жінок не буду говорити про мужчин. На мужчини тим більше стрілялись. І я бачив ті всі жертви, тому моя маленька жертва, що я попав на 25 років, я теж її переніс з таким, ну, з нормальною видержкою. Заслання в Сибір пережила і дружина Ігоря Надія Олещук. Тоді, каже, була дитиною, з чоловіком познайомилася на Тернопільщині. Подружжя разом вже 58 років. Мене малою, ще маючи 3 років, вивезли в Сибір і родину мою Батька швидше арештували на декілька місяців, а я, мама, бабця і дідуньо, шість років були в Казахстанах, в Сибірі, ну, я вже повернулася на Україну, мені було дев'ять років. Моя біографія подібна до нього, і в нас погляди однакові, у нас немає ніяких розбіжностей. Вігоря Олещука – троє синів та восьмеро внуків. Найстарший син Тарас живе у Львові. Про батька говорить так. Небайдужий і дуже неспокійний. То добре пам'ятаю ще той час, коли батько був ще на обліку тодішньої совєтської міліції. І, як мінімум, раз в тиждень, чи там, раз в два тижні в нас приходив міліціянт, який дивився, де він є, що він робить і так далі. От. Але він завжди був оптиміст і завжди дуже любив працювати. Розумієте? От. Я думаю, що ви бачите, що до тепер ця людина також лишилася ще достатньо активною». Вітали Ігоря Олещука і представники влади. Зокрема, він отримав подяку від облдержадміністрації за патріотизм та збереження історичної пам'яті. Ігор Олещук – старший науковий співробітник Тернопільського історико-меморіального музею політв'язнів. Тут працює вже 25 років, проводить екскурсії та розповідає про ОУН УПА. Музей створений в колишньому слідчому ізоляторі КДБ. В одній із цих камер був ув'язнений і Ігор Олещук. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.